I denne e-forelesningen skal vi se på generasjonsveksling generellt og livssyklusen hos en manet, som er ett godt eksempel på en generasjonsveksling. Noen organismer veksler mellom ukjønnet og kjønnetformering i løpet av sin livssyklus. Dette øker sjansen for overlevelse og gir god spredning av arten samtidig som genetisk variasjon ivaretas planter slik som breiner og moser, er eksempler fra planterike som har generasjonsveksling. Men også noen dyr har generasjonsveksling. Glassmaneten, som er utbredt i alle hav, er et godt eksempel. Formeringen starter med voksne maneter som gyter i vannmassene. Langs våre kyster skjer dette i sommerhallåret. Hos glassmaneten er det bare sædcellene som kan bevege seg, og de svømmer inn i hundmaneten gjennom munnåpningen og befrukter eggcellene. Når sædcellene har befruktet eggcellene, dannes en sygote. Dette er den kjønnete delen av formeringen. Manetens kjønn er nå bestemt og den genetiske variasjonen sikret. Sygoten utvikles genom celledelinger til en larve dekket av flimmerhår, som blant annet brukes til bevegelse. Larvene utvikler seg i små ynglekammer på undersiden av hundmaneten. Når de er ferdig utviklet, svømmer de ut i vannmassene og fester seg på en stein eller på en tarestilk. Den ene enden utvikles til en feste festeskive, mens den andre enden får tentakler. Dette kalles en polyp. Polypen vokser og begynner etter hvert å dele seg i mange genetisk like individer. Polypen kalles nå for en strobila. Individene hänger sammen i en stabel. Når individen er ferdig utviklet, løsner de fra stabelen og blir til små, frittlevende maneter, som kalles E4. Dette er den ukjønnete delen av formeringen. De små manetene driver av sted med havstrømmene. Nå er god spredning av mange individer sikret. De små manetene spiser plankton og vokser i løpet av våren og sommeren opp til kjønnsmodne glassmaneter som gyter i vannmassene. Formeringssyklusen er fullført. Generasjonsveksling er et skifte mellom kjønnet og ukjønnet formering i løpet av ett år og sikrer at det blir dannet mange maneter fra en enkelt befruktning. Den kjønnede formeringen sørger for genetisk variasjon. Dette øker populasjonens tilpassningsevne og dermed artens muligheter til å spre sig og overleve. Mange andre maneter og flere hydroider er eksempler på andre dyr med generasjonsveksling.